قولي اليوم اغربي قولي اكرم بسم ربي والنبي والصلاة على محمد والسلام صيادها من صبر، وزينك الله في خلقه الجارية، من ترضي اليوم ياللي ما لقيت الرضا، اللي ما لقيت الرضا، فيما مضى عانت الحرة من الجارية، دنياك فيها عبر صيادها من صبر، صيادها من صبر وسنه الله في خلقه هي